Drgač, bom pa mogoče prosila ga tole, gospod Klele, da Katko prevzame za dve urce, pa če bo men to napolnil dušo po srce, Do pa srce, bom ti bo prevzela Katko. Bom, kaj? Rekla si tole, gospod, prosila, da Katko prevzame. No vem, ti ne bo Katke prevzela. We're done. Minuta tišine za moj Vajdovo je ta polavar, ki se sveti z lučkami, je iz Lidla. Pradošli v novi rubriki, ki se imenuje Nova Runda in Katko. In namreč, mislim, da so vsi zavedamo, da je decembar en tak mesec, ki prenaša poleg lepih trenutkov, tudi veliko skrbi, stresa. Tako je. In tokrat hočem vas sporočiti, da se je mogoče v decembru pa fajan tudi včasih utresti teh visokih pričakovanj, kaj mora biti, kako mora zgledati, kako mora biti naš stanjmanje in sem rekel, kaj pojedina boljša od sosedove. In da slogan je, naj bodo prazniki sproščeni. Naj povem, da je Lani Katka bila na izobraževanju, kako se naredi prava dobra, dobra, dobra, dobra potica kodinu Atjo, je res naredi najboljšo potico. In Katka je imela ful idejo, o, jaz bom tudi to naredila naslednje leto. A glega zlomka letos, ni toliko časa, ko bi si želele, Ampak za zato. Ampak fora je, da zdaj pač pro otroku tega časa ni. Um, jaz nimam ne vem peti ur, da to potico spečem. In so se zločile, da letos bo do te prazniki res čim bolj posvečeni Hani, skupijo preživetno času in čim manj stresirani. In zato so se letos odločili, da po potico skočiva v Lidl. Zdaj gremo pa družinsko v Lidl, oziroma ne zdaj, ampak čez pa ure, ko se ta mala zbudi. Ker je del te naše izkušnje tudi to, da se skupi čim bolj preprosto, sva se odločile, da v Lidl ne greva z avtom tokrat, ampak gremo, peš in Tako. naredimo prijetno turistnim in trani še uspavamo tam in v Tako. Wow, e Katja, solnce. A ja ne, sam Lidl. <laughs> Dober dan, gledalci. Nekdo pa se jo mes bo kakal in smo zamenjali obliko, a, a gremo jaz potico? Ti boš potico dobila samo preko maminega mlijeka, veš? Samo preko maminega mlijeka naslednje leto. Ona gre. Gremo za vas in namreč... Na mesto, da se z stresirate, se z Lidlovo potico podpirate. Štega oh, I, I can see it in your smile. Your <laughs> Mmm, njama, njama, njama. Še kali dej. Kali? Funkciji super srečna si. ženskega življenja in tega, da smo malo sproščeni, je tudi to, da pol na kameri sem sama, ker Katja v zadju je potico in se ukvarja z vamečkem utrujeno hano. Licala sem Atija in sem ga vprašala, koliko traja priprava potice, se pravda da pripravaš, spečeš vse skup. In 3 do 4 ure, 3 do 4 ure. No, in pa sem šla računat, koliko je nas vzeli, da smo se popakirali, da smo šli peš do Lidla, da smo v Lidlu nakupili potico, da smo prišli domov, da smo pripravili mizo in da smo jedali in vse to skupaj nas je prišlo koliko? Urca pa pol? Manj. Urca, recimo, da ena urca. Se prav že ta čas je bil kvalitetno preživeti. Po nam je pa teoretično ostal še dve, tri ure časa, ko smo ga lahko preživeli, ne vem, na kauču ali pa kokrkoli. In zato je fajn, da si praznike naredimo malo bolj sproščene. To je to odnanju in lepe praznike vsem skupaj. Naj